Gled på for en ny og interessant video. Bare husk å klikke på abonneer-knappen og bjelleikonet. Vi legger ut nye videoer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 Ikke glem å abonner. Takk for at du så på. Hvis videoen, i kommentarfeltet. Føll oss på sosiale på Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i